Доброго дня, шановні змальчани, шановна громадськість. Сьогодні ми, відділ зв'язків з громадськістю патрульної поліції міста Ізмаїл, разом з благодійним фондом «Карітас» Одеса Української Греко-католицької церкви, вже проводимо третій захід видання гуманітарної допомоги внутрішньо переселеним особам. Сьогодні ми видавали гуманітарну допомогу по адресам фактичного перебування переселенців. Це переважно було місто Ізмаїл, ми і надалі будемо співпрацювати з даним благодійним фондом і бачимо, що люди дійсно вірять. Севі владі довіряють фонду, бачимо, що дійсно і фонд всіляко підтримує переселенців. Також ми зі свого боку, з боку патрульної поліції, роз'яснили вимушено переселеним особам де вони можуть звертатися, в які органи, якщо у них виникли певні питання щодо адаптації в місті Ізмаїл, виникли певні питання щодо безпеки і працевлаштування. Надалі будемо співпрацювати. Дуже дякую благодійному фонду «Карітас» за те, що вони відгукнулися, проявили ініціативу і залучили нас, працівників патрульної поліції, аби ми разом могли допомагати переселеним особам. Дякую переселенцям за співпрацю. Якщо у пересічних громадян виникають якісь питання стосовно власної безпеки, пам'ятайте номер патрульної поліції 102, телефонуйте, ми завжди допоможемо. І пам'ятайте, що ми завжди разом з вами. Бережіть себе.